Ako na vaše kolegi želite dodati aktivnost forum, pored one aktivnosti forum koja se zove forum obavijesti i koja služi kao oglasna ploča i na kojoj studenti ne mogu odgovarati na vaše poruke, tada prvo kliknite gore desno na omogući izmjene. Potom u sekciji ili temi u kojoj želite dodati taj forum, kliknite na Dodajte aktivnosti i resursi. U izborniku dodajte aktivnost ili resurs s lijeve strane, odaberite forum i potom na dnu kliknite na Dodajte. Naziv foruma koji ćemo mi danas napraviti je rasprava o temi XY. Isto tako je bitno da u opisu foruma napišete što, se, što je tema rasprave, da zamolite, odnosno uputite studente kako trebaju sudjelovati u raspravi. Recimo ja sam ovdje stavio da studenti moraju postaviti barem jedno tematsko pitanje, odnosno pitanje o nekoj temi, i da moraju sudjelovati sa bar 2 do 3 odgovora u tuđim raspravama. Isto tako sam rekao ako ima potrebe, da u toj raspravi dodaju i poveznice na svoje izvore, znači da potkrepe ono, ono što tvrde u raspravi s izvorima. Osim toga, ja na ovom, ovoj stranici ne moram ništa drugo napraviti osim kliknuti na pohrani i prikaži. Ovo je naš forum koji se zove rasprava temi XY. Imamo gumb Dodaj novu raspravu koji također imaju i svi studenti. Ono što je jako bitno kod ovakvih aktivnosti. Jako lako ih napravite, ali onda kasnije zahtjevaju veliku količinu truda i rada i s vaše strane i sa strane studenta, jer vi tu raspravo na kraju onda morate i moderirati. I to je to.